Den medicinhistoriska kartan har ungefär 100 platser utmärkta på sig. Och man kan komma till en plats genom att klicka på den. Så det ser ut så här. och Här finns det också bilder som man kan bläddra mellan. De allra flesta platserna har en eller flera bilder. Man kan också scrolla för att komma till en intressant plats eller, eller fritextsöka. Här nere finns också länkar ja, dels till bilderna men också till annat intressant eh, källmaterial. Man kan också använda sig av Google Street View för att eh, ta sig direkt till till en plats och kunna se hur den ser ut idag. Ett fåtal av de här platserna har också film kopplat till sig. Det kan man dels hitta via bildbläddraren eller hitta den länken här i, i vänstersfältet. Alla de här filmerna finns också utlagda på museets eh, YouTube-kanal. Mer information om och kartan kan man hitta på, på vår webb. Det finns en länk här uppe. Och har man några frågor så kan man maila till eh, vår mailadress som man hittar här.